بسم الله الرحمن الرحيم كابتن سائر ابو نصر من كفرة تناحي يحييكم انا اولا المصر بتاع النهاردة انا ما شفتوش دي حاجة عشان ما بقى صراحة معاك بس سمعت ان الفريق بتاعنا اتغلب تمانية تمانية ازاي تمانية يبقى فيش اداء ما فيش لعب يبقى الفريق اللي هو كان قبل بتوع كفر اللي هم بتوع يعني ما كانش بيلاعي حد بقى بقى كان الملعب فاض يعني فين, فين الشيخ رضا بعطية وفين السيد محمود سوقي وفين كابتن احمد عفار وفين الاستاذ عب عليم وفين الكابتن رشاد كابتن رشاد بتاع كفر طناح اللاعب كبير قوي فين مهاراتكوا يا رجاله وفين لعبكم وفين تمانية تمانية كتير قوي يعني شكلكوا ايه بقى لما النهايه بتاع بكره ده يجوا يوزعوا ال الجوائز على على الفريق الفايز بتوع الزفر يطلعوا ياخدوا الفانيلات والجوايز بتاعتهم شكلكوا ايه كده احنا كنا عايزين يبقى الكبير والصغير هو اللي ياخد الجوائز دي الجواز دي ما يطلعش بره الكبير فريق الكبير ياخد جايزته، فريق الصغير ياخد الكاس وياخد الجوايز بتاعته وشيء يشرفنا كده. اللي انا سمعته النهارده ان ما فيش حد لعب. استاذ عبد العليم بيقول يعني هو مهاراته حلوه بس التكنيك بتاعه مش عالي. بيقولوا كده بيقولوا بيهبط بسرعه والحاج رشاد برده بيهبط بسرعه. طب ازاي الناس الثانيه ما بقول لك كبار في السن وما بيهبطوش يعني واخدين منشطات ولا واخدين ايه وفين الكابتن محمود الدسوقي كابتن محمود الدسوقي معروف هو حتى في التقسيمه حتى في التقسيمه الفريق اللي هو كان فيه بيتغلب قبل الدوره دي ما تشتغل خالص كان دايما دايما فريقه بيتغلب في التقسيمه اللي هي العاديه بتاع البلد منها فيها كده الفريقين طيب وكابتن احمد عفار كابتن قلنا ان هو مهاراته عاليه وكويس و... والشيخ رضا الشيخ رضا ابو عطيه اما الحاج زكريا بقى مشكورا على اني سمعت ان سمعت يعني من المشاهدين والجماهير اللي شافوا المباراه الحاج زكريا ده ما روش في الكوره الحاج زكريا ده شغلته السمساره يخليه في السمساره ويسيبهم الكوره صاحب بالين كداب الشيخ رضا راجل على دماغنا وتمام التمام وراجل فاضل بس راجل مؤذن يعني ما ملوش في الكوره. استاذ محمود دسوقي قلنا في التقسيمات في التقسيمات العاديه بتاع البلد اللي هي الفريقين من البلد قلنا ان هو واخد على ال ان هو يتغلب على طول ف يعني مش جديد عليه يعني. فيا رجالة أنا زعلان أوي والله زعلان والناس طلبت مني على فكرة والله أنا ما, قلتش ما كلمتش الفيديو ده ولا طلعه ما, كنت ما كنتش ناوي أصلاً أطلعه ناس طلبت مني ان انا لازم اعمل فيديو وعلق على مباراه النهارده يا جماعه انا ما شفتهاش قالوا لي يا عم حصل كذا كذا كذا زي ما بقول لكم كده الماتش مش حلو ومش ما يشجعش والناس و... يعني لياقتهم البدنيه اللي هم بتوعنا مش مش عاليه ال... الاستاذ رشاد حمدي استاذ رشاد حمدي هل يا ترى كان هو بنفس الطعم اللي هو اللي بيلبسوا دايما اللي هو التيشيرت الاحمر وال والشورت اللي هو بتاع المصيف ده اللي هو دايما لما بشوفه عليه بقول له شاريه بقى ولا قاطعه من المجله ان كان لابس الطقم ده يبقى اهو من حقنا نتغلب لان الطقم ده ما بتفائلش به اصلا ويا رجاله اهو اللي حصل حصل بقى لسه هنقول ايه؟ يا القدى ربنا ادعوا ربنا بقى من قلبكم كده صافي صافيه خالصه لربنا كده لإن فريقنا ربنا يا رب يعينه ويقويه كده ويكسب المباراة ويشرفنا وزي ما قلتلكم ما تنسوش إن الكفر خد البطولة وفاز عايزين الأغنية اللي هي بتاعت حمادة هلال والله عملوها الرجالة ما تنسوش وفي طلب بقى نفسي أقول لكم عليه بالمرة إخواتي في الإسلام آه الناس الكبيره المحترمه بتوقف رناح كلنا كده اخوات في الاسلام كلنا اخوات في الاسلام عايزينكم من قلبكم خالص مخلصه كده تدعوا بالشفاء العاجل للحاج محمد ابو زيد الحاج محمد ابو زيد تدعوا بالشفاء العاجل يا رب يشفيه ويعينه ويقويه راجل شقيان آه عانى بيعاني وما زال يعاني وراجل بيكافح هو على فكره عنده عزه نفس كبيره قوي وراجل محترم بدعوكم تدعوا بالشفاء العاجل من من قلبكم كده خالصه مخلصه لله دايما دايما خلي قلوبكم خلي قلوبكم على قلوب بعض كده في الاسلام زي ما احنا اخوات في الاسلام كده نبقى قلوبنا على قلوب بعض ونشوف اللي محتاج حاجه نقف جاره واللي محتاج دعوه ندعيها له وتاني اقولها لكم تاني ادعوا بالشفاء العاجل للحاج محمد ابو زيد ربنا يا رب يشفيه ويعافيه ويرزقه من حيث لا يعلم تدعوا له كده وانتوا بتصلوا وانتوا في البيت بس تبقى الدعوه طالعه خالصه لربنا كده من قلوبكم تدعوا له بالشفاء العاجل ربنا يشفيه ويعافيه الحاج محمد ابو شكرا اشكركم ويا ريت اللي يشوف الفيديو ده يكلمني بامانه و... وما يزعلش من كلامي ده لان الصراحه راحه مفيش فيها انا بتكلم بصراحه وما مش عايز حد يزعل مني اللي بيلعب حلو وبيجتهد انا بقول ده لعيب ويستاهل اللي ما عندوش مهارات ما ينزلش اللي بيهبط بسرعه ما ينزلش خليه من المتفرجين وعلى فكره لو كان الكابتن احمد ابوظيم معاكم في مباراه النهارده كانت فرقت هو والكابتن محمود ابوظيم بس ما كانوش موجودين انا سمعت ان هم كانوا في المنصوره لو كانوا موجودين احمد ابو عظيم ومحمود ابو عظيم كانت فرقت معايا لان احمد لعبه كويس الشمال بتاعته حلو ومش عشان هو صاحبي لو احمد ما بيلعبش حلو انا اقول ما بيلعبش حلو ما, ب... ما مش هخبي مش هخبي لكن هو كويس بيلعب حلو لو كان معاكم كانت فرقت النهارده هو كل المباريات اللي لعبها احمد ابو عظيم فريقه غلب بيغلب ما بتغلبش كويس مشكوركم ويا ريت ما تزعلوش مني من الكلام اللي انا قلته لان انا صريح وما بخبيش السلام عليكم